У черзі на прийом до лікаря обласної стоматологічної поліклініки Руслан Садиков каже, на Хмельничну приїхав з Києва через війну, і до цієї поліклініки приходить не вперше. Чому я звернувся? Тому що до війни в мене стояли пломби, які ну, времені, і мені потрібно було їх замінити. Я дуже жахаю стоматологів, але як вони тут роблять, як вони ставляться до мене, то мені тут подобається. Вже знайшов свого лікаря. До Хмельницької обласної стомат-поліклініки звертаються переселенці з різних областей, каже завідувачка Орг.Метод відділом Світлана Коржан. До прикладу, за березень звернулося 38 осіб. Це в основному Чернігівська область, Київська, Суми також є і Донецька область. Це, ну, більшість переселенців – це з Чернігівської області і з Київської. Ми надаємо їм допомогу терапевтичну, хірургічну і ортопедичну. Значить, найбільше переселенців отримали допомогу в нашому хірургічному відділенні – це 28 чоловік. В терапевтичному відділенні терапевтичне лікування отримали 9 чоловік. І одна, одна людина звернулася за ортопедичною допомогою в ортопедичне відділення. Для всіх переселенців ми надаємо безкоштовну стоматологічну допомогу в ургентному порядку. Один день може бути – це декілька чоловік, інший день може взагалі не бути. Тобто, я не можу сказати, що це йде масивне звернення пацієнтів у нас поліклінічне відділення. А це кабінет невідкладної допомоги Хмельницької міської об'єднаної стоматологічної поліклініки. На прийомі у лікаря-терапевта пацієнт з міста Єрпій. В нього простий гострий пульпіт. Такої складної ситуації в нього немає ми зробили безкоштовне знеболення безкоштовне, поставили лікарство, тимчасову пломбу, і через 10 днів пацієнт звернеться повторно для продовження лікування цього зуба. Від моменту початку військових дій розповідає завідувачка лікувального відділення номер 2 Оксана Чернишина, по допомогу до Хмельницької міської об'єднаної стоматологічної поліклініки звернулися 120 внутрішньо переміщених осіб. Наші лікарі надають таку невідкладну допомогу безкоштовну Гострий біль захворювання слизової оболонки та ясен в стадії захворювання, розкриття абсцеса. По необхідності ми також надаємо, робимо прицільну діагностику, це рентген знімки, а також комп'ютерну діагностику. Лікар-стоматолог-хірург Микола Латинський каже, хірургічне відділення прийняло 41 переселенця. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.